В небі чистому чути грім, в небі чути він, В небі чистому мутний дим горить ліс, але чути гімн Ви стоїмо ми ваші вистріли За нами правда, а її Ніяк не пристрілить За нами правда, значить Визволим селом, ми за селом За нами правда, значить Ми здолен, з долин, виганяєм з лаву Ну а поки будем бить вас За Азов Бучу За дні, за Дніпрові круті За Єрпінь який тимучий Зала, зала не квітуть За Херсон землю родючу За Доса Донбас получиш, За Чернігівно Заліз, заліз, сидрі мучий За хвилий з Кобогдана і... За фраза Франка Івана І за Суми, і за храми і... За Сеуп прийде з вами І, і за ночі, і за і... ранки і... і... За кожен тривожний ранок і... За Харків і Чульбани і... За Олдесу, маму За рівни і з Долбоні і... в дулі за черні всі черкаси терна кривий рік за запоріжжям і житомор і за крим забудь це за гріх в небі чистому чути грім в небі свистала чути гін в небі чистому мутний день орли слано чути гін в небі чистому ви чути гімн, в небі чистому мутний дим. Горить ліс, але чути гімн, в небі чистому чути грім. В небі свистали чути гімн, в небі чистому мутний